אנו צריכים לפרק לגורמים את מינוס 12 כפול f בריבוע פחות 38f ועוד 22. לכן מקום טוב להתחיל זה לבדוק אם ישנו גורם שותף לכל שלושת האיברים. מייצד אצלנו שהם כולם זוגיים, איננו אוהבים מספר זוגי פה. לכן נחלק את הכל, או נחלץ החוצה את מינוס 2. לכן הביטוי הזה كان זה הלאה מינוס 2 כפול. כמה זה מינוס 12 כפול f בריבוע מינוס 2? זה ו... 6 כפול f בריבוע. מינוס 38 חלקי מינוס 2 זה 19 זה יוצא 19f חיובי ו22 חלקי מינוס 22 אוי, סליחה 22 חלקי מינוס 2 זה מינוס 11 אז אנחנו לא נפשט את זה קצת יש 6 כפול f בריבוע ועוד 19f פחות 11 נתרכז בחלק הזה עכשיו הדרך הטובה ביותר לפורק את זה לגורמים משום שאין לנו אחד כאן כמקדם של f בריבוע, זה לפרק לידי הקבצת תיברים. אנו צריכים לחפש שני מספרים שהמכפלה שלהם היא 6 כפול מינוס 11. Hmm, שני מספרים. נגיד ש-a כפול b שווה ל-6 כפול מינוס 11 או מינוס 66. ו-a ועוד b שווה ל-19. ננסה כמה מספרים. אבל נראה. 22. אלו מספרים יכולים להיות באפרש של כ-19 כי יהיו להם סימנים שונים, כנראה ש-22 ו-3 יעבדו כן אם ניקח 22 כפול מינוס 3 זה מינוס 66 ו-22 ועוד מינוס 3 זה 19 הצורה בהניחה שתהיי, די קרוב למספר הזה, היא שאנו יודעים שיהיו להם סימנים שונים כך שהגרסה החיובית שלהם תהיה צריכה להיות של 19 וזה עובד, יופי 22 ו-3 כעת נוכל לשכתב את f كان כסכום של 3f ו-22f זה זהה ל-19f פשוט פיצרתי את זה וכמובן יש לנו את 6 f בריבוע ויש כאן את 11 כאן. אתה בטח שואלים, היי, hey, מדוע שמת את ה-22 כאן ואת 3 כאן? מדוע לא ההפך? מדוע לא שמתי את ה-22 וה-3 כאן? הסיבה העיקרית שלי למעשה זה היא שרצה לשים את המינוס 3 באותו אגף עם 6 להם גורם משותף של 3 ואשמח שה-22 יהיה ביחד עם ה-11 יש להם גורם משותף 11 זו הסיבה שהחלטתי לעשות את זה כך כעת נעשה את ההקבצה בקרובן לא את ה-2 שיושב לנו כאן כל כך הרבה זמן נשים את 2 שם בקרוץ ונתן לו להמתין לנו שם וקדימה נעשה הראשונים ואז נקבץ את אלה, כח צבע נחמן בישבילינו. ואז נקבץ את שני איברים האלה. נו, באמת הצבע ממש דומה. כח צבע סגול, ואז נוכל לקבץ את שני האלה. אז לשניים הראשונים אפשר להחליץ 3f, ככה זה. מינוס 3f כפול 6 כפול f בריבוע, הקהינו 3f שווה למינוס 2f. ואז מינוס 3F חלקי מינוס 3F זה פשוט 1 בעצם דרך טובה יותר להתחיל במקום לחלץ החוצה את מינוס 3F נחלץ פשוט 3F כך שלא יהיה לנו סימן שלילי כאן אפשר בכל אחת מהדרכים אחרי אם נחלץ את 3F אז 6 כפול F בריבור חקי שלושה F זה שני F ומינוס 3F חקי שלושה זה מינוס 1 כך זה מתפרק לגורמים ומהחלק השני בצבע הסגול הכה אפשר לחלץ ה-11 נפרק את זה גורמים, 22f חלקי 11 זה 2f, ומינוס 11 חלקי 11 זה מינוס 1. וכמובן לא נשכח שיש לנו מינוס 2 שממטים בסבלנות כאן. אוקיי, mm. okay. בתוך הסוגריים יש לנו שני יש 2f 1 כמכנה משותה. נוכל לחלץ זה החוצה? כן? Okay? Cool. כל זה רק מעין תרגילה של תכונת פילוג הפוכה אם תרצו לזה שם נחלץ את זה החוצה, יש לנו שני F פחות אחד כפול השלושה F הזה ואז כפול 11 נעשה את זה באותו גוון של סגול כמו פה mm -hmm. כתור גוון יום. כמו פה אפשר כעת השני f פחות 1 כפול 3f ייתן לנו את העבר הזה. ושני f פחות 1 כפול 11 לנו את העבר הזה. ואסור מינוס 2 שם מחכה בחוץ. נחליט קצת צבעים. וסיימנו לפרג לגמיים. ייהו! התשובה היא, מינוס 12 כפול f בריבוע פחות 38f עוד 22, 2 2f 1 3f 11.